Mitäs tämä auto näin lipsuu? Hetkinen, Täällä on tosi liukasta. Miten mä en tajunnut, että on jo talvi. Mun täytyy alkaa elää tässä hetkessä. Ei, vaan alkaa ennakoimaan. Nyt käännyn kotiin ja pidän etäpäivän. Ja vaihdan illalla talvirenkaat. Ja kun säästän työmatka-ajan, käyn vaikka lenkillä. Ai, mutta eihän mulla ole nastoja tossuissakaan. Luo uusi rutiini. Ennakoi liukkaat. Liikenneturva.